S-pilotene er Norges ledende leverandør av Microsoft Dynamics CRM. En av de store fordelene med Microsoft Dynamics CRM er muligheten til å ha alt man trenger tilgjengelig til enhver tid, enten det er på mobil eller tablet. Det Microsoft har gjort er å dele opp alt relatert til kunder og kontakter i forskjellige arbeidsområder. Så man arbeider med salg, benytter man da salgsmodulen servicemodulen for servicemedarbeidere, markedsføring for de som jobber på marked og prosjektservice for alt relatert til prosjekthåndtering internt i samme program. Enkelt, brukervennlig, kontakt oss i dag for en uforpliktende demonstrasjon.